Moi! Mun nimeni on Paula. Nyt mä kerron sulle negatiivisista luvuista, vastaluvusta ja peräkkäisten etumerkkien sievennyksestä. Jotta voidaan käsitellä negatiivisia lukuja, ensin täytyy tietää mikä on vastaluku. Vastaluku on sellainen luku, joka on yhtä kaukana nollasta kuin se alkuperäinen luku. Mutta Vastaluku on nollan vastakkaisella puolella. Tarkastellaanpa tilannetta lukusuoralla. Tässä on meillä nyt pieni lukusuora. Eli luku 2, olkoon meidän esimerkkiluku. Luvun kaksi etäisyys nollasta on kaksi. Ja jos tehdään nollasta toiseen suuntaan täsmälleen yhtä pitkä matka, niin päästään lukuun miinus kaksi. Näin ollen luvun 2 vastaluku on miinus 2. Ja kuten matikassa yleensä, myös tälle on nopeampi tapa hoitaa asia. Ei tarvi aina piirtää lukusuoraa ja ruveta laskemaan yhtä pitkiä matkoja. Luvun vastaluku saadaan lisäämällä sen luvun eteen miinusmerkki. Miinusmerkin voi siis lisätä minkä tahansa munkin luvun kuin kakkosen eteen. Ja katsotaan nyt käytännössä, miten se toimii. Eli esimerkki tehtävä. Määritä lukujen plus 5 ja miinus 5 vastaluvut. Kun määritämme luvun plus 5 vastalukua, hyödynnetään tätä tuota tietoa. Luvun vastaluku saadaan lisäämällä luvun eteen miinusmerkki. Luvun plus 5 vastaluku on siis plus viisi, ja sen eteen miinusmerkki. Näin. Mutta nythän se näyttää aika tyhmältä, miinus plus viisi. Kahta etumerkkiä ei saa laittaa peräkkäin, tai kahta laskutoimituksen osoittavaa merkkiä. Ja sen takia me laitetaan tähän väliin sulku, ja jotta sulku loppuu joskus, niin tuonne ihan loppuun lisätään toinen sulku. Sitten lasketaan tämä, eli mitä on miinus plus viisi? Siitä tulee miinus viisi, koska jos plus ja miinus tappelee, niin miinus on vahvempi ja voittaa. Nyt me ollaan saatu luvun plus viisi vastaluku. Se on miinus viisi. Eli täällä on nyt se oikea vastaus. Sitten lasketaan luvun vi miinus viisi vastaluku. Jälleen kerran tehdään sama juttu, eli laitetaan luku miinus viisi ensin ja lisätään sen eteen miinus. Koska kaksi etumerkkiä eivät saa olla peräkkäin, tarvitaan sulku ja sitten vielä lopetussulku. Sitten meidän pitäisi tämä laskea, eli miinus miinus viisi. Jos sulla on miinus ja toinen miinus, niin ne kun tappelee, niin... Ne molemmat häviää toisiaan vastaan, kaatuvat maahan ja tilalle tulee jostakin puskan takaa plussa. Eli tästä tuleekin plus viisi. Ja kuten me tiedämme, plussaa luvun edessä ei tarvitse merkata joten sanotaan pelkästään viisi. Tämä on nyt siis se vastaus. Eli aina kaksi miinusta kumoavat toisensa. Vastaus on siis, luvun miinus viisi vastaluku on viisi. Huomaatko, että luvun viisi vastaluku oli miinus viisi ja miinus viiden vastaluku oli viisi. Eli luvun vastaluvun vastaluku on se luku itse. Vastalukutoimitus siis jos tehdään kaksi kertaa, niin se kumoaa itsensä. Nyt päästäänkin peräkkäisten etumerkkien sievennyssääntöihin. Ja heti tuossa on eka vaikea sana, sievennys. Sieventäminen on uusmatikkaan liittyvä sana, ja se tarkoittaa nätimmäksi, eli sievemmäksi. Sievä, sievempi. Nätimmäksi tekemistä, eli ihan tavallista laskemista. Sitten kun meidän laskut muuttuu vähän monimutkaisimmaksi, niin Siinä vaiheessa sitten käytetään enemmän tuota sanaa sievennä. Mutta älä pelästy sitä sanaa, sä voit kuvitella sen paikalle vaan sanan laske. Jos sulla on peräkkäin laskussa plussa ja plussa, niin nää on niin lässyjä, että ne ei edes tappele keskenään, vaan ne muodostaa yhdessä yhden plussan. Jos on plussa ja miinus, niin... Ne tappelee keskenään ja miinus voittaa aina. Ei ole väliä sillä, kumpi miinuksesta ja plussasta on ensin, miinus voittaa silti. Jos taas kaksi miinusta tappelevat, niin silloin niistä muodostuu yksi miinus näin päin, toinen miinus näin päin, niistä tulee plussa. Kumpikaan ei häviä kummallekaan. Tai sitten molemmat häviää ja plussa tulee puskista. Miten sinä sen haluat ajatella? Mutta tämä on siis hyvä muistaa. Paina tämä tosi tarkasti mieleen. Käy vaikka tulostamassa tämä paperi ja liimaa vihkoon. Tai sitten kopioi tästä itsellesi. Mutta tämä pitää osata. Sinun täytyy tietää, mitä tehdään silloin, kun on kaksi peräkkäistä etumerkkiä. Kun toinen on plussa ja toinen miinus, silloin se on miinus. Ja jos on kaksi samaa, niin siitä tulee plussa. Ja vielä lopuksi siis esimerkkiä. Määritä tarkoittaa samaa kuin laske tai sievennä. Plus, miinus, viisi. Siellä on nyt plussa ja miinus. Katsotaanpa tuosta meidän taulukosta, mitä siinä tulee. Plus, miinus, tämmöinen. Eli miinus. Ja numerona tietysti toi sama viisi. Sitten miinus, plus. Sama juttu siellä. Miinus on vahvempi kuin plus. Saadaan miinus kolme. Plus plus kuusi, jos on kaksi samaa etumerkkiä, niin silloin se on plussaa. Ja plussaa ei tarvitse kutosen eteen merkata. Miinus miinus yksi on siis plus yksi, eli pelkkä ykkösen merkitseminen riittää. Nyt ollaan opittu riittävästi vähäksi aikaa negatiivisista luvuista. Näillä pääset vähän eteenpäin. Ja jos tästä videosta oli sulle hyötyä, paina peukku. Jos jäi kysyttävää, kommentoi toki. Ja muista tilata kanava ja vinkata vielä kavereille, että tulevat katsomaan. Kiitos kaikille katsojille.